Halubička zo ja. zabudila moju milú zo spania. Neboláka halubička, volal to vtá, keď ma nechceš, nemiluješ na hajda. Čože je to môj šuhajčok za noc? Už naša dvierka obhodiš Ty si myslíš, že mi na trucu robiš Ty si myslíš, že ma budeš trucovať kým som ja nepočula novinu. A keď som ja novinečku počula, razom som ja môj žuhajko zabudla. Zabudla som a nebudem myslievať, Príde ríde iný čo ma bude milovať. Oh, damn it.